ma lao la moyo sio kwa mtoto na niisha ah takili ya wale ili tuweze kubali au kumwea na wetu kwa jina la Bwana. Leo tunamsikiliza ndugu yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemwita. Ili ampe maisha ya ng'onia sio na mwisho. Mwili wake tutaweka hivi kama pende ya pende ameweka. satoa pae kwana huyo ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako apate furaha isio na mwisho na kukaa mbinguni mwa mtakatifu wote na hema Baba yetu ye ni wana njama kalifa chakula wa ungo ni ungo ni ungo alio temerea iko huko karibu kida na luumiwa wadio na luumiwa Bwana ndiye anayetoa ila na toa kila mtu na wewe na kikapu kwa ya wa ambao anatika ni sisi sote partie ya bomba kila kitu. Kaya sasa tena sana atia pole kidogo kwa naoko karib sana na sasa na zingine ya mpango asante sana tumsifu Yesu ni ya familia ya Miliny tunatoa shukurani za dhati kwenu kufika na kufariji utaratibu uh, ni kama ifuatavyo wale wanaosafiri kwenda mbeya tutaenda eneo la parking kuna gari ambazo zitakuwaepo pale na majina tuliyatangaza Aidha tunawakaribisha pia kwa ibada za mazishi zitakazoendelea kufanyika Mbea na misa kule Mbea itaanza kesho saa 4. sana kwa kushiriki nasi basi nimkaribishe uh, mheshimiwa Joseph kwa ajili ya ngine karibu msifia kwa kristu Kristo tumaini letu Ndugu zangu niko hapa kwa ajili ya kusoma wasifu wa mama Desdelia mbilinyi Mama yangu Mama Desdelia Mbiliny ni mtoto wa marehemu mzee Pilimin Lungu ambaye alikuwa ujenzi na bibi yetu Emelencia Lungu ambaye alikuwa mkulima pia ni mke wa maremu Osmundi Cosmas mbilinyi ambaye baba yetu sisi alizaliwa tarehe 25 Disemba 1956 alikuwa na elimu ya equivalent ya msingi maisha yake kubwa alikuwa ni mkulima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 Parokia Rwanda jijini Mbeya. Ugonjwa na kifo. Mama alikuwa na tatizo la BP lakini alizidiwa ghafla. Mwaka huu mwezi wa February wiki moja baada ya mimi kufungwa gerezani.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 huo mwezi Februari na baada ya hali kuendelea kuwa mbaya mwezi Julai mwaka huu alipewa rufaa ajio hospitali ya taifa Mweimbili ambako aliendelea na matibabu mpaka alipofariki siku ya Jumapili tarehe 26 mwezi wa nane. Mama Desdeli ameacha watoto watano mimi Joseph kuna Gaspar, kuna Faustin kuna Emili, na kuna Osmond na pia ameacha watoto waliokutwa kwa mume wake ambao ni kaka yetu Tryphon eh, dada yetu me responsa pamoja na kaka yetu Hartman, Bilini Napenda kutoa shukrani kwa madaktari wa Rufaa Mbea. Madaktari wa Jakaya Kikwete, Taasisi ya Moyo. Madaktari wa kitengo cha Figo, Hospitali ya Taifa Mwembili. wauguzi manesi wote hospitali Rufa Mbea mpaka hospitali ya taifa Muhimbili waliohudumia mpaka kifo chake juzi na washukuru majirani hapa Dar es kule kwetu sarasara kwa ujumla wao na pia tunawashukuru Naislamu yote na mambo mengine mmetufariji mpaka leo tunapoenda nyumbani Timotheo wa pili mstari wa Timotheo wa pili 4 saba inasema nimezipiga vita vilivyo vizuri mwendo nimeumaliza na imani nimeilinda. Mama Yetu Desiree amepigana vita vizuri na mwendo ameumaliza na imani ameilinda. Kumziko la milele umpe Bwana. Na kwa amani. <laughs> banana hiyo banana ametoa assanté sala taomba atusikilize kwa mlango huo wa kule hule. Tu totop yetu yaitana ahadi hiyo kwa hijiwa ya kusimama. Waanze kwa hiyo kwa heshima zenye zabibu zote kwa hiyo kusimama ya heshima na mama baada baada ya kutoa ya kadiri ni kusimama. Lakini baada yeye ndio kwa mlango mwingine ndio mpitie mlango huo kwa ajili ya mwisho ara ukitoa heshima za hiyo tuma kitabu meme. Tu la ndiye ndiye Good morning. kule ni